असल दोस्तों मेरा नाम है कैसे है और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मैं आपको सिखाऊंगा आपने अगर, अगर, अगर अपना न्यू मोबाइल लिया टैब लिया या डी एस कैमरा लिया कुछ भी जिसके ऊपर आप टेम्पर ग्लास लगाना चाहते हैं ये मैं आपको दिखाता चलू ये इसके अंदर एक मेरे पास टेम्पर ग्लास है जो मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे आप खुद मीन टू से आप शॉप पे गए बगैर खुद अपने हाथ से कैसे टेम्पर ग्लास लगा सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे डी एस कैमरा की स्क्रीन के ऊपर तो ये मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो नए आए हैं मेरे चैनल पे हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपका पहचान है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स के अंदर उसको कमेंट करें मैं उसका आंसर लाजमी दूंगा चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप इसको कैसे टेम्पर ग्लास को लगा सकते हैं تو چلیے دوستوں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ ٹیمپر گلاس کیسے لگانا ہے تو میں آپ کو فی الحال سکھاؤں گا یہ ڈی ایس ایل آر کی سکرین پہ لگانا تو پروسیجر میرے بائی سیم ہے اگر آپ اس کو اپنے موبائل فون پہ لگا رہے ہو یا ٹیب کے اوپر لگا رہے ہو یا ڈی ایس ایل آر کی سکرین کے اوپر لگا رہے ہو پروسیجر سیم ہے یعنی میں آپ کو چلو شو کرواتا ہوں ٹائم ویسٹ کیے بنا یہ میں کھولتا ہوں اس کی ان باکسنگ کرتا ہوں ٹیمپر گلاس کی یہ کارڈ और ये आपको अगर आप टेम्पर ग्लास बाय कर रहे हैं बाइल के लिए डी एस के लिए या टैब वगैरह के लिए तो ये टेप होती है जिसको आप यूज कर, कर सकती हो स्क्रीन की डस्टिंग को रिमूव करने के लिए इसको मैं फिलहाल साइड पे रखता हूँ ये हमारा टेम्पर ग्लास है इसको भी साइड पर रखता हूं ये ये वाइप्स वगैरह आपको मिलेंगे यानी वेट और ड्राई ये मोबाइल का अगर आप टेम्पर ग्लास बाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मिलेंगे وے سیم ہی ہیں تو چلے میں اس کو یوز کرتا ہوں پہلے میں اس کو نکالتا ہوں اس میں سے یہ صرف اور صرف ہوتے ہیں ویب اسکرین کی ڈسٹنگ وغیرہ رموو کرنے کے لیے یہ ویٹ ہے یعنی گیلا ہے کیمیکل لگاتا ہے ان کو تو میں اس سے یہ صاف کرتا ہوں ڈی ایس ایل آر کی سکرین. ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ رموو ہوگی اس سے چلے اور اس کے بعد یہ ایک ڈرائی والا ہے اس کو میں کھولتا ہوں سکرین تھوڑی ویٹ ہو گئی ہے اس لیے اس کے ساتھ میں اس کو ڈرائی کر لیتا ہوں یہ لے اور میری سکرین میں آپ کو دکھاؤں سکرین پہ فی الحال ڈسٹنگ کوئی نہیں ہے اس لیے میں یہ ڈسٹنگ ٹیپ نہیں یوز کروں گا ڈائریکٹ میں آپ کو ٹائم ویسٹ کیے بنا ٹیمپر گلاس پہ لے کے جاتا ہوں اس کو میں آپ کو لگانا دکھاتا ہوں یہ ٹیمپر گلاس ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ والی ایک ٹیپ ہے یہ بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے یہ بیک سائیڈ نہیں یوز کرنی اور گلاس کو ایز اٹ از اس کے اوپر رکھ دینا یہ خود با خود ہی اس کے ساتھ چپک جائے گا और इसमें बबल वगैरा का कोई इश्यू नहीं आता है ये देखें दोस्तों अगर मैं ये दिखा सकू आपको ये देखें आपने इसको उतारना है बैक को और टेम्पर ग्लास को आपने एग्जैक्ट मैच करना है یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ٹیمپر گلاس جو ہے وہ ڈی ایس ایل آر کی اسکرین پہ فکس ہو گیا اگر میں آپ کو دکھا سکوں اس کے اندر نو ببلنگ کسی قسم کی کوئی ببل نہیں بنا کوئی ایئر اس کے اندر نہیں آئی تو یہ ٹیمپر گلاس جو ہوتا ہے یہ اسکرین کی آپ سیفٹی دے گا اسکرین کو لیٹ سپوز اس پہ کوئی ہراس نہیں آئے گی اگر یہ گرتا بھی ہے تو سکرین ڈیمج نہیں ہوگی یہ ٹیمپر گلاس ڈیمج ہو سکتا ہے اس کو آپ بعد میں ریپلیس بھی کر سکتے ہیں ایزیلی تو یہ وے ہے اگر آپ نے اپنے موبائل فون پہ یہ ٹیمپر گلاس لگانا ہے یا اپنے اپنے ٹیپ پہ لگانا ہے یا ڈی ایس ایل آر کی سکرین پہ واٹ ایور سکرین کوئی بھی ہو سکتی ہے اور پروسیجر اس کا یہی ہے کہ آپ نے ایک ٹیپ والی سائڈ جو ہے یہ والی اس کی بیگ بھی ہوتا ہے اس کو اتار کے اس کو پہلے اس کی صفائی کرنی ہے ڈسٹنگ صاف کرنی ہے اور اس کو چپکا دینا یہ اٹومیٹکلی چپک جائے گا اور یہ پرمانٹلی اس کے ساتھ لگ گئی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے گا اس کو پلیز لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی آپ کا کویشن ہے تو نیچے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کریں میں انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو لازمی کروں گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ